طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظ قصص إسلامية وتاريخية <تصفيق> هم رجال صدقوا الله على ما عاهدوه فقد تركوا حب الدنيا والمال وعشقوا حب الآخرة والجنان وعشقوا صحبة خير البشر والأنام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فعن رافع بن عبد الله قال قال لي هشام بن يحيى الكناني لو حدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي ونفعني الله عز وجل به فعسى الله عز وجل أن ينفعك به كما نفعني قلت. حدثني يا أبا الوليد قال غزونا أرض الروم سنة ثمان وثلاثين وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة في موضع واحد وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وإعداد الطعام وكان معنا رجل يقال له سعيد بن الحارث ذو حظ من عبادة يصوم النهار ويقوم الليل فكنا نحرص أن نخفف عنه نوبته لطول قيامه بالليل وكثرة صيامه بالنهار فكان يأبى إلا أن يكون في جميع وما رأيته في الليل ولا في النهار إلا في حالة جد واجتهاد فإن لم يكن وقت صلاة أو كنا نسير لم يفتر من ذكر الله ودراسة القرآن فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة وكنا قد حاصرنا حصنا من حصون الروم وقد استصعب علينا أمره ورأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي إنه فضل الله يؤتيه من يشاء فقلت له رحمك الله خفف على نفسك فلنفسك عليك حق ولعينك عليك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتفوا من العمل لما تطيقون قال لي يا أخي إنما هي أنفاس تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة فبكيت من جوابه ودعوت الله عز وجل لي وله بالعون والتثبيت ثم قلت نم قليلا لتسترح فإنك ما تدري ما يحدث من أمر العدو فنام تحت ظل خيمته وتفرق أصحابنا في أرض المعركة وأقمت في موضعي أحرس وأصلح الطعام فبينما أنا كذلك، إذ سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة، فعجبت، فليس هناك إلا سعيد نائم، فظننت أن أحدا قد جاءه ولم أره، فذهبت إلى جانب الخيمة، فلم أر أحدا وسعيد على حاله نائم، إلا أنه كان يتكلم في نومه ويضحك، فأصغيت إليه وحفظت كلامه، ما أحب أن أرجع، ثم مد يده وهو نائم، كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال الليلة إذن ثم استيقظ من نومه وهو يرتعد خائفا ويلتفت يمينا وشمالا فاحتضنته إلى صدري حتى سكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله فقلت ما شأنك لقد رأيت منك عجبا فحدثني بما رأيت قال أعفني من ذلك يا أبا الوليد فذكرته حق الصحبة وقلت لعل الله ينفعني بما تقول حدثني رحمك الله فقال إني لما نمت في وقتي هذا رأيتك أن القيامة قد قامت وخرج العباد من قبورهم فوقفوا في موقفهم وشخصوا بأبصارهم ينتظرون أمر ربهم فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجلان لم قط مثل صورتهما كمالا وحسنا فسلما علي فرددت عليهما السلام فقال يا سعيد أبشر فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى نريك ما أعد الله عز وجل لك من النعيم قال فانطلقت معهما حتى أخرجاني من جملة أهل الموقف فإذا نحن ذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه إنما هي كالبرق الخاطف فركبناها فسارت بنا كهبوب الريح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا على آخره ولا على ارتفاعه كأنه صيغ من فضة صافية فهو نور يتلألأ فلما وردنا بابه انفتح لنا من غير أن نستفتح فدخلنا إلى ما لا يبلغه وصف واصف، ولا يخطر على قلب بشر، وإذا في القصر من الوصفاء والوصائف كعدد النجوم، كأنهم كما قال الله تعالى، لؤلؤ مكنون، فحين رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن بنغم مختلفة، وكلهم يخلطون بكلامهم، هذا ولي الله، وقد جاء ولي الله، ومرحبا بولي الله فسرنا كذلك حتى انتهينا إلى مجالس ذات أسرة من ذهب وإذا على كل سرير منها جارية لا يستطيع أحد من خلق الله وصفها وفي وسطهن واحدة عالية عليهن في طولها وتمامها وجمالها وكمالها فقال الرجلان هذا منزلك وهؤلاء أهلك وها هنا مقيلك وما آلك عند ربك من الرضوان الأكبر وانصرف عني ووثب الجواري نحوي بالترحيب والتعظيم والاستبشار كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهم وحملوني حتى أجلسوني على السرير الأوسط إلى جانب تلك الجارية وقلن لي هذه زوجتك ولك مثلها معها وقد طال انتظارنا إياك فكلمتني وكلمتها فقلت لها اين انا فقالت في جنه الماوى فقلت من انت قالت انا زوجتك الخالده فمددت يدي اليها فردتها ردا رفيقا وقالت اما اليوم فلا انك راجع الى الدنيا فقلت لا لا ما احب ان ارجع لا اريد الرجوع فقالت لا بد من ذلك وستقيم ثلاثاً ثم تفطر عندنا من الليلة الثالثة إن شاء الله فقلت بل الليلة الليلة فقالت إنه كان أمراً مقضيا ثم نهضت عن مجلسها واستيقظت ثم قال لي أسألك بالله عز وجل لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما دمت حيا فقام فتطهر واغتسل ومس طيباً وأخذ سلاحه وصار إلى موضع القتال وهو صائم فلم يزل يقاتل حتى الليل فلما رجع أصحابه وهو فيهم فقالوا يا أبا الوليد لقد رأينا من هذا الرجل عجبا ما رأيناه فعل مثل ذلك قط فقد حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك ينبو عنه فقلت في نفسي لو تعلمون شأنه لتنافستم في صنيعه ولضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته صائما فلما أصبح صنعك صنيعه في الأمس وفي آخر النهار جاء أصحابه وهو معهم وذكروا عنه ما ذكروه بالأمس حتى كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وأرى ما يكون فلم يزل يقاتل ويبحث عن القتل والموت وأنا أراه بعيني ولا أستطيع الدنو منه حتى إذا ذهبت الشمس عند الغروب وهو أنشط ما يكون فإذا برجل من فوق الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فخر صريعا فانطلقت إليه وصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياه وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت هنيئا لك ما ستفطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما قال فعض شفته السفلى وأومأ إلي بطرفه وهو يضحك يذكرني ما كان سألني من الكتمان ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيءٍ غيرها، ثم قضى رحمه الله، فقلت بأعلى صوتي، يا عباد الله، لمثل هذا فليعمل العاملون، فهذه القصة اختلف بصحتها العلماء، ولا بأس بذكرها للعظة والعبرة، فقد أجاز أهل العلم روايتها، قال صلى الله عليه وسلم، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة فاللهم إنا نسألك عملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وخاتمة حسنة على التوحيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب